નું નામ ટંડેલ ઉર્વી છે હું શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અધિનિયમ ઓગણીસો નવ્વાણું રજૂ કરીશ મારા માર્ગદર્શક છે ડોક્ટર એમ વી સર રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમ ની રૂપરેખા જેમાં પ્રસ્તાવના રાષ્ટ્રીય રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમના ઉદેશો રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમ અંતર્ગત વિકલાંગતાઓ ઉપસંહાર પ્રસ્તાવના દુનિયાની વસ્તીના દસ ટકા જેટલા લોકો અપંગતા ધરાવે છે ભારતીય પરિપ્રેક્ષ્યમાં વિવિધ પ્રકારની વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકો તેમજ વંચિત સમૂહોના બાળકો જોવા મળે છે આ તમામ બાળકોને યોગ્ય સેવાઓ અને સુવિધાઓ પૂરી પાડવી જરૂરી છે આ સેવાઓ અને સુવિધાઓ દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને પૂરી પાડવા માટે જુદી જુદી નીતિઓ કાયદાઓ અધિનિયમો આયોજનો તેમજ યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે જેમાં ભારત સરકાર દ્વારા ઓગણીસો માં એન નામનો કાયદો ઘડવામાં આવ્યો હતો રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમ એક્ટ ઓગણીસો નવ્વાણું રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમ ઓગણીસો નવ્વાણું ન્યાય દ્વારા સ્વલીનતા મગજનો લકવો માનસિક મંદતા કે મંદબુદ્ધિ કે બહુવિધ વિકલાંગતા ધરાવતા વ્યક્તિઓના કલ્યાણ માટે ઘડવામાં આવ્યો હતો રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમ પરિવાર સાથે જોડાયેલો છે જેમાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓની દેખભાળ કેવી રીતે કરવી અને તેમના માતા પિતા ન હોય ત્યારે તેમની દેખભાળ કેવી રીતે કરવી તે અંગેની જોગવાઈ છે આ અધિનિયમમાં કુલ નવ અધ્યાય અધિનિયમ ના હેતુઓ દિવ્યાંગ વ્યક્તિને તેઓ જે સમુદાયના હોય તેની શક્ય તેટલા નજીક અને સ્વતંત્ર રહેવા સક્ષમ બનાવવા આ ઉપરાંત દિવ્યાંગ વ્યક્તિ પોતાના જ કુટુંબમાં રહે તે માટે રજીસ્ટર્ડ સામાજિક સંસ્થાઓને ટેકો આપવો દિવ્યાંગ વ્યક્તિ કે જેમના માતા પિતા કે વાલીઓના મૃત્યુ થયાના સંજોગોમાં તેમની કાળજી રાખવી દિવ્યાંગ વ્યક્તિને સમાન તક મળે તેના હકો પૂરેપૂરી બધી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરવું ખુબ જ વધારે એટલે કે એસી થી વધારે અપંગતા ધરાવતી વ્યક્તિઓ અપંગ મહિલાઓ અને અપંગ વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે કાર્યક્રમો કરવા રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમનું વિઝન રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમનું વિઝન દિવ્યાંગ વ્યક્તિ માટે એક સર્વસમાવેશક સમાજનું નિર્માણ કરવાનું છે અને તકો સાથે સ્વતંત્ર જીવન જીવવા સક્ષમ હોય રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમ વિઝન તમામ નાગરિકો માટે બદલાતા ભારતના ચહેરાને પ્રતિબિંબિત કરે છે राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम नीशन राष्ट्रीय ट्रस्ट विकलांग व्यक्तिओं परिवार की तक प्रदान करने તેમના અધિકારોની પૂર્તિ માટે સક્ષમ વાતાવરણ કરવા અને સમાવેશી દિશા કે જેમાં સર્વગ્રાહી સપોર્ટ સિસ્ટમ દ્વારા વિકલાંગ વ્યક્તિઓને તકો પૂરી પાડવામાં આવે છે જે સમાવેશી સમાજના વિકાસ તરફ દોરી જાય છે રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમ અધિકારો અને તકોમાં મુક્તપણે ભાગ લેવા સક્ષમ બનાવે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે સમાન તકો આપવી અધિકારો રક્ષણ કરવું અને સમાજમાં नी औने पूरी नी आधारे, सेवाओ प्रदान करने नोधाये संस्थाओं दिव्यांग व्यक्तिओं वालीओंक नी कार्यवाही विकसित करी રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમ અંતર્ગત વિકલાંગતાઓ રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમ એક નીચેની 4 વિકલાંગ વ્યક્તિનતા ઓટિઝમ બીજું મગજ લકવો સેરિબ્રલ પલ્સી ત્રીજું માનસિક મંદતા કે મંદ બુદ્ધિ મેન્ટલ રિટાર્ડેશન ચોથું બહુવિધ વિકલાંગતાઓ मंदता के मंदबुद्धि रिटार बहुविध विकलांगताओ मल्टीपल डिसेबिलिटीज રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમની યોજનાઓ રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમની યોજનાઓ નીચે મુજબ છે દિવ્યાંગ બાળકો કે જે શાળાએ જવા માટે તૈયાર હોય તેવા બાળકોને શાળાએ જવા માટે મદદ કરે છે આ યોજના દિવ્યાંગ બાળકોને તેઓની વય અનુરૂપ પ્રવૃત્તિઓ કરાવે છે જેમાં દિવસમાં ઓછામાં ઓછા ચાર કલાક એટલે સવારે છિક્ષક અથવા ચિકિત્સક ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ અથવા ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ અને વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટેના સલાહકાર હોય છે આ યોજનામાં વીસ બાળકોનું એક જૂથ હોય છે ન્દ્રો માં અલગ અલગ દિવ્યાંગો માટે સેવા પ્રદાતાઓ દ્વારા સંભાળની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે આ યોજના દ્વારા દિવ્યાંગોને વધુ ન હોવું જોઈએ અને મહિનામાં ઓછામાં ઓછા એકવીસ દિવસ માટે વિકાસ કેન્દ્ર ખુલ્લું રાખવું જરૂરી છે ત્યારબાદ તેમના જીવનકાળ દરમિયાન ઘરની ખાતરી અને સંભાળની સેવાઓ પ્રદાન કરવાનો છે આ યોજના દ્વારા ઘર જેવું વાતાવરણ ઉભું કરવામાં આવે છે તે દિવ્યાંગ વયસ્કો માટે સામૂહિક ઘર પૂરું પાડે છે તેમાં વીસ વ્યક્તિઓનું એક જૂથ હોય છે ચોથું નિરામય નિરામય યોજનાનો ઉદ્દેશ દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને પોષાય તેવામેન્ટ ચાર્ટની યાદી મુજબ રૂપિયા એક લાખ સુધીનો આરોગ્ય વીમો અપાય છે બીમારી વગરના વિકલાંગો માટે નિયમિત તબીબી ચકાસણી દંત ચિકિત્સા ંગ રોકવા માટે સર્જરીમાં તમામ ઉંમરના લોકોએ માત્ર એક જ પ્રીમિયમ ચુકવવું પડે છે પાંચમું સક્ષમ અથવા સમર્થ યોજના સક્ષમ યોજનાનો ઉદ્દેશ અનાથિત પરિવારો ત્રીસ વિકલાંગ વ્યક્તિઓનું એક જૂથ હોય છે છઠ્ઠું સહયોગી સહયોગી યોજનાનો ઉદ્દેશ કેર એસોસિએટ ંગ વ્યક્તિઓ અને તેમના જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને પર્યાપ્ત અને પોષક સંભાળ અને સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે કુશળ કર્મચારીઓનું નિર્માણ કરવાનો છે વિકલાંગ વ્યક્તિઓ હેતુ દિવ્યાંગતા ધરાવતા વ્યક્તિઓને સ્નાતક અભ્યાસ વ્યાવસાયિક અભ્યાસ અને વ્યાવસાયિક પ્રશિક્ષણ અથવા સ્વરોજગાર તરફ દોરી જવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ રકમ કરે છે આઠમું સંભવ આ યોજનાનો હેતુ વધારાના સંસાધન કેન્દ્ર સ્થાપવાનો છે જે દેશના પાંચ મિલિયન થી વધુ વસ્તી બે હજાર અગિયાર ઉપકરણો નું પ્રદર્શન અને નિદર્શન કરવામાં આવે છે સંભવ કેન્દ્રો રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ હેઠળની વિકલાંગ વ્યક્તિઓની સુધારણા અને સશક્તિકરણ માટે સાધનો ઉપકરણો સોફ્ટવેર વગેરેની માહિતી સરળ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે તે લક્ષ્ય ધરાવે છે એ વિકલાંગ વ્યક્તિઓ દ્વારા ઉત્પાદિત માલના વેચાણ માટે એક સક્ષમ અને વ્યાપક ચેનલ બનાવવાના ઉદ્દેશ સાથે શરૂ કરાયેલ માર્કેટિંગ સપોર્ટ સ્કીમ છે ભાગ લેવા માટે ભંડોળ ઉભું કરવાનો છે આ યોજના હેઠળ આવા કામ માટે ઓછામાં ઓછા એકાવન વિકલાંગ વ્યક્તિઓને કર્મચારીઓ સામેલ કરવા જરૂરી છે દસમું પગલા અથવા બડતે કદમ પગલા અથવા બડતે કદમ સમુદાય સમાજમાં જોડવાનો છે નેશનલ ટ્રસ્ટ દ્વારા દર વર્ષે દરેક સંસ્થાઓ માટે મહત્તમ ચાર પ્રવૃત્તિઓ પ્રયોજિત કરવામાં આવે છે આ યોજના હેઠળ દરેક રજિસ્ટર્ડ સંસ્થા દ્વારા એક વર્ષમાં જોયું કે વિકલાંગ વ્યક્તિઓ અને બાળકોના અધિકારોનું સશક્તિકરણ માટે રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ અધિનિયમ ઓગણીસો કાર્યરત છે આવી યોજનાઓ કાયદાઓ અને અધિનિયમ થી દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને સામાન્ય વ્યક્તિથી ભિન્ન છે તેવો અહેસાસ નહીવત પ્રમાણમાં થાય અને તેઓ સમાજમાં સમાન હક્કો અને અધિકારો સાથે જીવી શકે થેન્ક યુ